אנחנו מתבקשים להכפיל ולהציג ולהגיע לביטוי רציונלי מצומצם. כאשר מכפילים ביטויים רציונליים, זה אותו הדבר כמו להכפיל שברים. מכפילים את המונים זה בזה, וגם את המכנים זה בזה. כאן, אם נכפיל את המונים, אנחנו פשוט מכפילים אוסף של מספרים. זה לא משנה באיזה סדר נכפיל אותם. לכן נבחר בסדר שיגרום לדברים לראות הכי מסודרים. אפשר קודם כל את המקדמים, את 3 ב-14 3 כפול 14 זה... ובכן, 3 כפול 10 הם 30, ו3 כפול 4 שווה 12, ביחד נקבלים 42, זה 3 כפול 14. לאחר מכן יש לנו את a בריבוע, לכן יש 42a בריבוע, ולאחר מכן יש לנו b. נכתוב את הגורמים בסדר אלפבטי. לאחר מכן יש לנו x בריבוע, ש... שינינו את הסדר, אבל בעצם בסך הכל הכפלנו את כל הגורמים בשני המונים, את המונים. כעת נכפיל גם את המכנים. ראשית נכפיל את המקדמים. נכפיל את 2 ב-18 ונקבל 36. כעת יש לנו כאן a, כך שזה 36a. ויש לנו כאן גם b1, כפול b. וx1, כפול x. איך פעלנו? וכעת נשארנו לפשט. בואו נחשוב על זה קצת. גם 42 וגם 36 מתחלקים ב-6, זהו המכנה משותף הגדול ביותר שלהם, בואו נחלק את שניהם ב-6. 42 חלקי 6 זה 7, ו-36 חלקי 6 זה 6. גם A בריבוע וגם A מתחלקים ב-A, בואו נחלק את שניהם ב-A, כשנחלק את A בריבוע ב-A נקבל A, וכשנחלק את A ב-A נקבל אחת. זכרו, בכל אחד מהצעדים הללו אנחנו פשוט מחלקים את המונה ואת המכנה באותו מספר. זה לא משנה את ערכו של הביטוי. כעת יש לנו B חלקי B. אפשר לחלק את המונה ואת המכנה ב-B, ושניהם מצטמצמים. יש לנו 1 ו-1. ואין צורך לכתוב שאנחנו מכפילים ב-1, הרי זה לא משנה את הרכו של הביטוי. כעת יש לנו X בריבוע חלקי X, שניהם מתחלקים ב-X, נחלק את X בריבוע ב-X ונקבל X, ונחלק את X ב-X ונקבל 1. במונה נשאר לנו 7AX. אפשר להתעלם מגורם הבי, כיוון שנשאר לנו רק אחד. יש לנו שבע, נשתמש באותו גוון של, של ירוק. יש לנו שבע כפול X במונה. ובמכנה יש לנו שש כפול אחד כפול אחד. שבע שישיות. אבל כעת אנחנו צריכים להיזהר. עשינו את מה שהתבקשנו, אבל יש כאן עניין חשוב נוסף. אם אנחנו רוצים שהביטוי הזה יהיה באמת ובתמים שקול למכפלת שני הביטויים האלה, אנחנו צריכים להגדיר את התחום שלו. אנחנו צריכים להוסיף אילוץ על המשדנים שלנו. הביטוי הזה שכאן הוא מוגדר עבור כל a וכל x. אפשר להציב כל ערך של a או של x ונקבל כאן ערך חוקי. אבל המכפלה הזאת כאן לא מוגדרת עבור כל ערך של a ו-x. אביים מדברים, אבל זה לא לא vu כל ארג של a ו-x אבתויה מוגדר. ובמקרה זה ימ a או x ש V F S, אבתויה זה לא יהיה מוגדר. למסה גם ימ b ש V F S, אבתויה זה לא יהיה מוגדר. כך שימ אנחנו רוצים ש-אבתוים יהיו שכולים, נאמר שזות הגדרה של הפונקציה. אנחנו רוצים שגדרת הפונקציה הזו יהיה כולו לגדרת הפונקציה הזו. התחום שלהם חייב להיות זהה. נכתוב כאן את התחום. התחום חייב להיות זה. המנ adapting שזonedDateTime a function. They're not telling us that the buildings are cool. They're not obligated to do the illusions. But if we want to go to the buildings, we have to do the illusions. And the idea is that the scope of our is all the variables. The a עבור a, b ו-x, כאשר a, b או X, שווה ל-0. כלומר a, b ו-x יכולים להיות כל דבר מלבד 0. זה נובע מהביטוי מה המקורי לאחר שהכפלנו, ועבור הביטוי הזה התחום חייב להיות זהה, על מנת שהביטויים יהיו בבית הספר לא ייתקשו על החלק הזה, אלא יבקשו רק לפשט הביטוי. ותוכלו פשוט לפשט ולקבל תשובה, אבל אם רוצים שהביטויים ישקולים באמת, התחום חייב להיות זהה.